Salam hər vaxtınız, xeyr əziz tamaşaçılar. Bugünün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən, Elçin Rəhimzadə. Hüquqşunas Aslan İsmarlıq təksirləndirilən şəxs qismində tanındı. Daha ətraflı növbəti sujətimizdə. Mayın 24-də Bakının Səbail rayon məhkəməsi hüquqşünas Aslan İsmayilovu cinayət məcəlləsinin 147-ci maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində tanıyıb. Bu barədə Aslan İsmayilovun özü Facebook səhifəsində yazıb. Belə ki, Xəməsə M cəmiyyətinin rəhbəri Mürvət Həsənli hüquqşünasa qarşı cinayət məcəlləsinin 147.2 maddəsi ilə cinayət işinin qaldırılması və həbsin tələb edir. Aslan İsmayilov bildirir ki, Həsənli onu dələduz ifadəsinə görə məhkəməyə verib. Məhkəməyə məcburi şəkildə gətirilib və öz sübutlarını təqdim edib. Siyasi məhbus şair Sadar Şəkərli azadlığa bıraxılıb. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibəti ilə Mayın 24-də imzavadığı Əv sərəncamının icrası davam edir. Sərəncam 6 sayılı cəza çəkmə müəssisəsində icra olunub. Burada cəza çəkən 62 nəfər azadlığa buraxılıb. Onların arasında şair, sədai şəkərli və xarici vətəndaşlar da var. Keçək növbəti xəbərimizə hüquq müdafiətisi Oktay Gülalıyev oğlunun hədələndiyini deyir. Fugukmüt Arifiyacsi Oktay Gülaliyevun oğlu Əli Gülşad Gülaliyev 2013-cü ildə saxta ittiham əsasında cinayət düşü üzrə həbs edilib. Şərti cəza başa çatdıqdan sonra onu dəfələrlə polisa çağırıblar və yeni təqiblərlə hədələyiblər. Gənc Gürcistanə, oradansa Avropaya qaçmaq məcburiyyətində qalıb. 2018-ci il oktyabrın 10-nda o Almanyadan Çexiya Respublikasının Havirov şəhərinə deportasiya olunub. Bir müddət burada yaşadıqdan sonra anladım ki, Azərbaycan hökumətinin adamları məni izləyir deyə onun 24 may Tarixli bəyanatında bildirilir. Dünya şöhrətli Azərbaycanlı dramatik Rüstəm İbrahim Mubəyev özünə qarşı olan son hücumlara cavab verdi. Bizdə hakimiyyətin ideoloji məqsədləri ilə üst-üstə düşməyən istənilən fikir, düşmən fikirə hesab olunurdu və olur Hakimiyyətə yaxın media neçə gündür dünya şöhrətli Azərbaycanlı dramaturg Rüstəm İbrahim Bəyovu yenidən hədəf alıblar. Səbəb kimi isə onun senari müəllif olduğu Qafqaz striyosu filmində ermən pərəst mövqeyinin ifadəsi göstərilir. Rüstəm İbrahim Bəyov ona qarşı iddiamlara Facebook səhvəsində cavab verib. O yazır, Qarabağ faciəsində dəfələrlə mün onlar kimi hesab edirəm ki, Ermənistanın ərazi iddiaları milyonlarla insanın taleyində tapmış, dəhşətli nəticələrə gətirib çıxardıb. Xalqımın acısını hiss edirəm və ki, gec və tez Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaq deyə bildirdi. Valih Rustamov qardaşı sabiq icra başçısı ilə görüşdən danışdı. İkisi də sağlamdır dedi. Bakı mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə ədarəsində saxlanılan Salih Rüstəmovun səhəti yaxşıdır. Bu barədə onun qardaşı Vali Rüstəmov açıqlama verib. Vali Rüstəmov qardaşı ilə görüşdən sonra bildirib ki, hazırda onun heç bir problemi yoxdur. Qardaşımla da, digər qardaşımın oğlu ilə də görüşdüm. İkisi də saxlandı, heç bir narazılıqları yox idi. Mən onların bədənlərinə də baxdım, heç bir xəsarətizi yox idi deyə Vali Rüstəmov bildirib. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmə ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.